Ahoj, já jsem Honza Benda, a na tomhle krásném obrázku můžete vidět, jak medituju o ne já. Díky vlastnímu, inovativnímu pojetí mindfulness jsem se totiž naučil vytěsňovat ze života všechno nepříjemné a vychutnávat si prostě jen slasti přítomného okamžiku. Chcete se to také naučit? Doufám, že ne. A tak si v tomhle videu raději pojďme povědět něco o všímavosti a narcismu, neboli o tom, jak může všímavost nesprávně pochopit člověk s narcistickými rysy? A jak z toho ven? Žijeme ve společnosti, kde jsou empatie a soucit zácností. Lidé se v životě často rozhodují na základě nejrůznějších racionálních přesvědčení a vlastní pocity příliš nevnímají ani jim nerozumí. Ignorují tak nezřídka vlastní potřeby a samozřejmě pak neumějí reagovat ani na potřeby druhých. A odráží se to i ve výchově dětí. I když dnešní rodiče z dělají přesně to, o čem jsou přesvědčeni, že je pro jejich děti to nejlepší, skutečným potřebám dětí to příliš neodpovídá. Děti jsou v dnešní době poměrně brzy vystaveny mnoha nepřiměřeným nárokům ze strany dospělých a často jim chybí konkrétní projevy bezpodmínečného přijetí. Mnohé děti se cítí být dospělými odmítané a cítí se pak osamělé a nedostatečně, i když jsou s dospělými třeba v jedné místnosti. Když ale naše základní vývojové potřeby v dětství nejsou naplňované, naše psychika využije nejrůznější obrané mechanizmy, aby nám pomohla tuto deprivaci zvládnout. A jednou z takových obran je i narcistická obrana. Hluboce zakořeněný pocit méněcenosti je u narcistické osobnosti překompenzován bohorovnou nadřazeností a sebestředností. Narcis i v dospělosti vytěsňuje pocit vlastní méněcenosti získaný v dětství, ale zároveň s ním ignoruje i prakticky všechny ostatní pocity. Je zároveň přecitlivě na jakoukoliv kritiku a reaguje na ní víceméně automaticky opovrhováním a schazováním druhých. Své názory považuje narcis za ryzí pravdu a nepřipouští si příliš, že by se mohl mýlit. Když se člověk s narcistickými obranami seznámí s všímavostí, má okamžitě dojem, že právě něco velkého objevil. Po absolvování krátkého kurzu nebo i jen po přečtení knihy se cítí být expertem na všímavost, kterou buddhističtí mniši studují desítky let. Narcis všímavost ovšem pojímá velmi specificky, zvláště pokud jde o pocity. Když se mysl v meditaci trochu sklidní, Člověk se už tolik nezamotává do myšlení, začnou se v mysli vynořovat emočně nabité obsahy. Od těch ovšem narcis okamžitě odvrací pozornost. Vlastně používá meditací zostřenou mysl k tomu, aby se od svých emocí ještě rychleji distancoval. A stejně tak to pak dělá i v životě. Ještě lépe než dřív si pak udržuje emoční odstup. Stává se z něj mindful zombie. Narcistický mindful zombie si vlastně vůbec nepřipouští, že by emoce mohly s jeho životem nějak souviset. Přistupuje k vlastním emocím jako k nějakým bizarním jevům, které se ho vlastně netýkají. Nechápe, že jsou projevem jeho vlastních potřeb. Distancuje se od nich a totéž navíc očekává i od druhých. Zlobíš se na mě? Tak si zpracuj svůj hněv. Sama. Měla by se začít meditovat a dosáhnout vyrovnanosti. Takový přístup ale jen prohlubuje vnitřní izolaci a osamělost narcistického zombí. V každodenním životě znamená takový přístup katastrofu. Jak z toho ven? Z narcistických obran je možné se vymanit, pokud si jich všimneme a přiznáme si je. Když si uvědomíme vlastní píchu a také strach, odkryjeme pak postupně bolavé pocity méněcenosti, osamělosti a existenciální hrůzy. Abychom ale tyto pocity mohli přijmout, musíme se naučit soucítit se sebou samými. A k tomu se opravdu hodí podpora zkušeného psychoterapeuta nebo meditačního učitele. Není moudré chtít takový úkol zvládnout pouze vlastními silami. Když se s podporou zkušeného průvodce naučíme soucítit se sebou, prokoukneme neopodstatněnost našich jádrových přesvědčení a porozumíme vlastním nejhlubším potřebám, naše pocity se transformují. Pak se přestaneme chovat jako mindful zombie, rozvineme pravou všímavost a začneme také rozvíjet opravdové blízké vztahy s ostatními. A teď ruku na srdce. Myslíte si, že jste narcističtí? Ne? Opravdu? Mark Epstein ukázal ve svých knihách, že narcističtí jsme všichni. Jen někdo možná víc a někdo méně. Všichni v sobě ale máme kousek narcismu. Domýšlivost neboli pícha nás ve skutečnosti opouští až na samém konci meditační cesty. Při dosažení a rahanství. Studujme tedy při rozvíjení všímavosti mysl i tělo opravdu bedlivě a buďme k sobě upřímní. Jen tak se vyhneme syndromu všímavého zombí. Pravá všímavost vede k otevírání srdce. Tak na to pamatujme. Více se můžete dozvědět v knížce Všímavost a soucit se sebou anebo v dalších videích na tomto kanále. Děkuji vám za pozornost. A nezapomeňte a buďte na sebe hodní a mějte soucit sami se sebou.